Характеристики цієї машини. Об'єм її складає 12 кубічних метрів, сила, максимальна сила всасування може бути 400 баків. Вже машина показала себе дуже класно. Наприклад, вчора ми працювали на вулиці Садовій і ту роботу, яку ми повинні були б з нею виконувати ну, годин 12, вона виконала за півтори години. Дозволила зберегти час, дозволила зберегти ресурси. І далі ми вже розуміємо, привчаємося, де її найефективніше використовувати. Хлопці навчалися в Німеччині, коли її отримували цю машину. Хочу зазначити, що вона дуже дороговартісна машина, вона коштує більше 700 тисяч євро. І строк її очікування після замовлення більше, ніж півтора року. Тому о, англійці, які замовляли цю машину, коли дізналися, що вона потрібна для України, вони відмовилися від свого замовлення і німецькому фонду вдалося о,